હો રાજ કરાવશે વિદેશ પરાવશે ચોટીલા વાળી રીવે લાવશે રાજ કરાવશે મોજ કરાવશે ઓટડા વાળી રીવે લાવશે ટેન્શન ના લે મારી ચામુંડી તને રાજ કરાવશે